Και ποιο είναι λοιπόν το αντίδοτο για την δικαιολογήτητα, Είναι πολύ απλό. Επειδή το μυαλό μα, ο μα, έχει την, την ικανότητα να κρατάει μόνο μία σκέψη τη φορά, είτε θετική αυτή, είτε αρνητική, μπορείτε να παραμερίσετε όλα τα αρνητικά συναισθήματα που έχετε, να εξαλείψετε την τάση να δικαιολογήσετε και να ρίχνετε το φταίξιμο σε άλλου, να θυμώνετε οτιδήποτε, απλά λέγοντα τι λέξει, Εγώ είμαι υπεύθυνο. Πείτε το λοιπόν. Πολύ ωραία. Χαίρομαι που συνεργάζομαι με 500-600 υπεύθυνου ανθρώπου και υπεύθυνου επαγγελματίε. Οπότε, αν ακολουθήσετε τα βήματα των πετυχημένων, αναλάβετε την ευθύνη για την επιχείρησή σα και δεσμευτείτε να κάνετε αυτά τα 100 πλάνα, τότε θα δείτε ότι θα μπορέσετε να βοηθήσετε πολλού ανθρώπου να φτάσετε στην οικονομική του ελευθερία. Θα έχετε ένα συγκεκριμένο και μετρήσιμο τρόπο να καταγράφετε την πρόοδό σα, θα το διασκεδάσετε και μέσα από όλο αυτό θα γίνετε ηγέτες και θα μπορέσετε να οδηγήσετε και άλλους ανθρώπους προς την επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε στην κορυφή.